az emberek azt gondolják hogy hogy mit tudom én a kormányértünk van a hatalomértünk van de tényleg azt gondolják nem egészen így van tehát gondoljuk végig hogy én, azt gondolják az emberek, hogy milyen jó kormányunk van, mert sehol máshol itt a környéken nincs ilyen ástop. Nálunk meg van. Érted, és akkor milyen jó a kormány, mert ástopot csinál. Hát nálatok nincs ástop, én úgy tudom. Így van, Szlovákiában nincs, Romániában, tehát sehol nincs ástop, csak itt. És most gondoljátok végig, hogy mit okoznak ebből az ástopba ugye már a kis benzint kutakat az simán tönkretették azt már simán tönkretették, most a kiskereskedőket teszik tönkre az árstoppal értitek? tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag mit csinál ebben az ástoppal a kormány kiárulja az országot szó szerint mert ugye az van hogy a jó esetben megveszik a kisboltot a rossz esetben nem vagy a kis benzinkutat, rossz esetben nem, ami azt jelenti hogy gyakorlatilag gondold végig saját tulajdon mondjuk egy bolt vagy egy saját tulajdon mondjuk egy benzinkút, ha hát mekkora veszteség az hogyha nem tudja eladni, gondold végig és az emberek azt gondolják hogy ebből az árstoppa milyen jó a kormány, milyen jót tesz az embereknek és közben teljesen tönkre vágják a kiskereskedelmet úgy ahogy van ami azt jelenti hogy teljes egészében a nagy kereskedelem kezébe kerül minden, mert a kiskereskedelem az úgy ahogy van lepadlózik ettől az ástoptól. de ezt senki nem gondolja és akkor ez, ez mi lesz? de hát akkor is a lakosságnak ez jó mi a jó benne? érted? hogy utána mindent a múltitól veszel meg mindenki igaz, mindenki van árulva érted? és mindent ők határoznak meg, minden árat, mindent, érted? tehát most a másik nagyon érdekes ugye az emberek azt hiszik hogy van egy szuper jó kormányunk hát ugye akartam tegnap tankolni és ugye dízelautóm van és nem sikerült tankolni, itt izé lehetett volna venni üzemanyagot, voltam négy kútnál mindenütt, a dízel, a sima dízel az nem volt kapható, tehát négy különböző kútnál voltam különböző márkájú kútnál és és ugye mindenütt viszont volt ez a drága dízel, ez, a, ez az ilyen extra dízel 780 forint körüli áron, tehát ami azt jelenti hogy hogy benzin az mindenütt volt, na most én tanultam az üzemanyaggyártást ugye mivel a szakmámhoz hát nem kellett de tanították nem kellett mert azóta én nem használtam ezt a tudást amit ilyen tök mindegy hogy hogy gyártják de az biztos hogy ugye ha te nem tanultad akkor ugye én mondanám hogy a kőolajhoz a legközelebb a gázolaj áll, ami azt jelenti hogy a gázolajnak az előállítása lényegesen olcsóbb mint a benzinnek az előállítása és lényegesen könnyebb előállítani a gázolajat a kőolajból mint magát, a, ugye az első ami megszületik a kőolajból az a petróleum utána a kő, alaj, a kő ami lesz az a gázolaj és utána lesz belőle a benzin tehát ami azt jelenti hogy, hogy ugye ezért ugye árban is így kellene lenni az áraknak hogy petroleum a legolcsóbb, mert legolcsóbb az előállítása ára, utána a, a dízelolajnak ugye a, legolcs a következő és a legdrágább a benzin, ezért mindenütt a világon a benzin az drágább mint a a gázolaj tehát mint a dízelolaj és kivétel Magyarország érted? ahit nem tudják hogy annak olcsóbb az előállítása na most ugye és akkor azt mondják hogy ugye túlságosan sok dízel olajfogy hát de könyörgöm az összes teherautó az összes busz a a vonatok, amelyik nem árammal működnek, hanem ugye üzemanyaggal, az mind gázolajjal megy, a hajók gázolajjal mennek, tehát ami azt jelenti, hogy persze, hogy nagy a dízelolaj fogyasztás, hiszen a világon, hát gondoljátok végig, a legnagyobb dízelolaj fogyasztók azok a tengerjáró hajók. Tehát több dízelolajat fogyasztanak a tengerjáró hajók mint az összes autó együttvére, érted? Na most, ami azt jelenti, hogy, hogy hát miért nem benzinmotorral mennek a, a... Mert hát ugye most azt privilegizálják, hogy benzin motor, miért nem azzal mennek a, a nagy járművek? Miért nem azzal mennek? Hát mert sokkal többet fogyasztanak benzinnel, mint gázolajjal, na most gondolkozunk logikusan, jó? ha van két hasonló üzemanyag ugye ami kőolajból van mind a kettő előállítva és az egyikből több kell egy motornak akkor az több káros anyagot is bocsájt ki logikus? mert több kell belőle mennyivel? hát lényegesen több kell belőle és ezáltal mivel több kell belőle hát ezért több káros anyagot is bocsájt ki és akkor a lakosságot meg megmajmolják azzal hogy, hogy milyen káros a, a dízel, hát a benzin az még károsabb mert ugye több kell belőle, hát ugye a legjobb lenne az, most a, az ilyen üzemanyagok tekintetében a legkedvezőbb, legegyszerűbb lenne a gázüzem, de mégse azt csinálják, tehát az gyakorlatilag bármilyen autót át lehet állítani gázüzemre és gondold végig egy lakásba úgy tudsz gázfűtést csinálni hogy van ez a siesta gázkonvektor, tudod melyik? ami, ami ami nem kifelé égeti el a szennyeződést hanem a szobába tudjátok egy olyan hogy gázpalack van benne és akkor így tologászod össze-vissza oda ahova kell vinni a helyiségbe és fűt mint az állat ami azt jelenti hogy gondold végig és nem fulladsz meg tőle, na most próbálnád ugyanezt csinálni Gáz, ízével, dízelolajjal vagy, vagy főleg benzinnel, érted? Hogy, hogy ott égetnéd el szabadon és nem kifelé égetnéd el hát egy pár perc után a lakásba megfulladnál, érted? de alig látsz olyan autót ami gázüzemű alig látsz olyat. egy dolgot csinál az a a gáztűzhely, érted? hogy elfogyassz az oxigént, de azt is csak azon a szinten, amin van, fölötte nem érted? és oda éget el a helyiségbe és nem fulladsz meg tőle, érted? és hivatalos fűtési mód és akkor erre a gázüzemet nem használják autókba amikor mondom így át lehet állítani az autókat a gázüzemre de hát biztos értünk van minden, hát biztos, gondoljátok végig minden értünk van tehát egy olyan világot élünk ahol úgy átvágják az embereket mint a húzat ha például mondjuk utána néz az ember az emberi működésnek akkor ugye van egy ilyen hogy rezgünk, minden porcikánk rezeg, minden, ugye mert atomok vannak a minden részünkben és az atomok arról híresek tanultuk hogy rezegnek tehát rezgése van, frekvenciája van és ugye tudod jól hogy a frekvenciával vagy nem tudom mennyire tudod jól a frekvenciával a frekvenciát lehet befolyásolni, tehát mondok példát a szocializmusban aki nem élt az lehet hogy nincs ebből teljesen tisztában hogy a rádió hullámokat zavaró rádióadókkal zavarták hogy ne tud hallgatni mondjuk a szabad Európa rádiót, ami azt jelenti hogy ment egy, egy bizonyos frekvencián ugye a rádióadás és arra a rádió frekvenciára ráküldtek ilyen mindenféle jelet ami azt jelenti hogy elnyomta a rádió adónak a jelét tehát ami azt jelenti hogy, hogy nem tudtad venni normálisan vagy egyáltalán nem a hangját a rádiódnak érted? a Szabad Európa rádiónak mert zavaró állomások, zavaró adók zavarták a hangját Na most, de jó, ha tudjuk, hogy atomokból állunk, az atomok rezegnek, ott pörögnek benne a neutronok, meg a protonok, érted? És, és itt játszanak a frekvenciákkal, érted? Játszanak a frekvenciákkal, ami azt jelenti, hogy az atomok és a protonok-neutronok rez, protonok rezgését tudják befolyásolni frekvenciákkal, érted? minél magasabb frekvencia annál károsabb frekvencia, na most gondoljátok végig ameddig, tehát mekkora hazugságok vannak, gondold végig, azt gondolnák az emberek hogy ugye a két g az azért 2G, mert 2 GHz, a 3G azért, azért 3G, mert 3 GHz, ebben van igazság oké? Okay? akkor utána a 2,4 G azért 2,4 G, mert 2,4 GHz és akkor jöttek az 5G-vel meg a 4G-vel érted? tehát a 4G-vel ami már mit tudom én még az valami nem túl magas ilyen 4-5 gigahertz körüli dolog, de előjöttek az 5G-vel, tudod hány GHz? 60, az 5G, aminek az a neve, hogy 5 gigahertz 5G, felnyomták 60 ghz érted? azt tudod mit jelent? az azt jelenti hogy a rezgését megváltoztatja a víz molekulának, érted? a vízatomoknak és megváltoztatja a levegőnek, az atomjainak a rezgését, érted? na most de az ember az miből áll? ugye vízből? meg hát levegőt lélegzünk be és akkor azt gondoljuk hogy hú de fantasztikusan segít minket a kormány, a hatalom, érted? Tehát ugye erről már régebben beszéltem, de úgy látom megint szükséges, hogy hogy ugye nagyon sok a betegség, van egy nagyon fontos dolog, hogy amikor a Covid bejött, akkor nem, előtte elkezdték telepíteni az 5G-t. ami azt jelenti hogy végig, ameddig a covid ilyen robbanásszerűen működött addig telepítették az 5G-t na most van egy tudományos tapasztalat hogy amikor a rádió hullámokat a rendes rádió hullámokat bevezették a múlt század elején tehát ami azt jelenti hogy elindult a rádióadás akkor rengeteg ember megbetegedett tőle oké? Okay? amikor a mobiltelefon elindult rengeteg ember megbetegedett tőle és ez minden ilyen dolognál igaz hogy amikor tömegesen beindítanak valamit például az 5 akkor rengetegen megbetegednek tőle, de mit kell csinálni? nem azt kell csinálni, hogy rá kell fogni, hogy mi vagyunk a felelősek, mert telepítettünk olyan frekvenciát, amit a lakosság nagy része nem bír. hanem azt mondják, hogy egy új betegség, és hát fertőző, simán ráfogják, hogy fertőző betegség, érted? Simán. Na most ezt én mondanám, hogy anyám a halála előtt négy hónappal vagy három hónappal covid osztályon feküdt, mert ráfogták hogy covidos és nem kapta el a covidot, erre varják volt. Tehát előtte már tök le volt épülve, immunrendszere nulla, érted? de nem kapta el a covidot a covid osztályon, Hogyan manóba? ott feküdt a covid osztályom mert téves diagnózist állapítottak meg nála a teszt az téves volt, érted? megmondták hogy se nem covidos, de mindegy ha már ott volt, ott volt, érted? és nem kapta el, tudod mit kapott el? hasmerést, a, nem, az, azt úgy hívják hogy Clostridium, azt kapta el így van azt kaptál, ami azt jelenti hogy végül abba halt meg érted? hogy a Covid aztán elkapta a Clostridiumot, ez ilyen, ilyen hasmenéses tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag nem tudják megállítani egy idősen embernél a hasmenést Kicsáros. és akkor így van, és na szóval tehát gondol, gondoljátok végig ö, nem kapta el a Covidot? na most ennyire fertőző volt a covid, ez nem covid volt hanem ilyen covid-szerű tünetekkel reagáltak az emberi szervezetek a belső sejtjeikben lévő molekulák azon belül atomok azon belül protonok és neutronok rezgésére, érted? így reagáltak, ilyen betegség tünettel volt aki csak egyszerűen náthás tünettel reagáltak, volt aki meg belehalt, érted? de kik haltak bele? amely ha jobban megnézed. hát azok haltak bele akiknek egyébként volt ilyen-olyan betegsége és mindre csak rátette az íjra a pontot jó? tehát ugye attól függ hogy hogy reagáltak az emberek hogy mikor elkezdték telepíteni mondjuk az 5 g akkor milyen közel került az 5G sugárzáshoz? ugye még az a szerencse az 5G-vel kapcsolatban, hogy nehezen, tehát akadályozza a tárgy, tárgyak akadályozzák, a falak, stb. stb. tehát minél magasabb frekvencia, annál inkább nem megy át az anyagon minél alacsonyabb frekvencia, annál inkább átmegy az anyagon na most jó, le, jó ezt tudjuk, hogy ez úgy működik, hogy minél magasabb frekvencia, annál egyenesebben terjed oké? Okay? és annál jobban nem térít el a mágneses tér, de viszont az anyagon nem tud átmenni minél alacsonyabb frekvencia, annál jobban eltéríti a mágneses tér, de viszont annál könnyebben áthalad az anyagon tehát ugye hogy lehet védekezni mondjuk az 5G-vel szemben? ami 60 GHz, oké? Okay? hogy lehet? hát anyaggal, milyen anyaggal? hát ugye minél tömörebb anyag, annál inkább megállítja az 5G terjedését, oké? Okay? tehát minél tömörebb, annál jobban megállítja, minél lazább anyag, annál jobban átmegy rajta az 5G, világos ez? tehát az 5G olyan hogyha van előtte egy fak, azt nem kerüli ki mint, a, mint az alacsony frekvencia tehát a magas frekvencia az megakad a, az anyagban de ezeknek utána tudsz nézni hogy ez így van jó? ezt én már tanítom vagy 20 éve lassan oké? Okay? tehát lényeg az hogy hogy ugye mivel lehet védekezni az 5G-vel szemben? árnyékolással, oké? Okay? hányékolni kell például az 5G-nek nem túl jó a, a, az olyan falú építmény mint amik Amerikában vannak, tudod milyen, miből vannak Amerikában? hát OSB-ből, így van, OSB-ből meg gipszkartonból vannak a lakások vagy a házak nem a húszemeletesekre gondolok meg annál nagyobbakra hanem az ilyen családi házak, földszintes családi házak vagy akár egy-két szintes és hát az abszolút nem állítja meg az öt-két, de mondjuk egy téglafal az már, az már komoly megállító oké? Okay? tehát de ugye ezért jó ha van valakinek mondjuk 5 g telefonja meg tudja nézni hogy a lakásában van-e 5G, de nem kell működtetni az 5 g telefont, hanem csak abból a célból hogy van-e a lakásban 5G, mert ha 5G van a lakásban akkor azonnal tenni kell az ellen hogy ne legyen, de ők azt szeretnék hogy a te legyen 5G és majd be akarnak szerelni, kábelen keresztül olyan wifi így van, ami, ami már tudja majd az 5G-t, érted? tehát amivel ugye nem, nem ez a mostani wifi ami 2,4 GHz vagy talán 5 GHz, a, a, a wifi-n lévő 5G, jó? tehát a wifi fi lévő 5G, az még 5 GHz, na szóval érdekes világot élünk és akkor az emberek azt gondolják hogy Hát ez itt minden oké, okay, minden rendben van, a kormány az a népet szolgálja. Na most ha a kormány népet szolgálna, akkor ilyenekbe nem mennének bele. Világos ez? Miben például, hogy... ha most gondold végig, minek kell az 5G? Minek? Minek kell az, hogy mondjuk egy filmet mondjuk 20 másodperc alatt letöltse? Minek? És ha 5 perc alatt töltöd le, akkor mi van? Vagy ha 10 perc alatt vagy 4 óra alatt töltöd le, akkor mi van? Belehalsz? Vagy mi történik? Érted? Ez arra jó, hogy sokkal nagyobb adatforgalmat tudnak rajta átvinni. Ami azt jelenti, hogy ugye a kevés g nem tudják azt megcsinálni, hogy mindenkit kontrolláljanak. De a nagy adatforgalommal meg tudják azt csinálni, hogy mindenkit kontrolláljanak. Érted? Ilyen egyszerű. Tehát azért nem tudnak a alacsony sebességnél, azért nem tudnak mindenkit kontrollálni, mert egyszerűen nem megy át a rengeteg adat azon a. Tehát szűk a keresztmetszet. Érted? És ezzel fogják és kitágítják a keresztmetszetet, és mehet rajta a milliadak és mindenkit tudnak ezáltal kontrollálni majd hát manapság ha megnézed a legtöbb embernek be van kapcsolva a wifi -e, a mobiltelefonján, honnan ez kezdve hogy be van kapcsolva a wifi? méterpontosságra tudják hogy hol vagy, mit csinálsz? érted? ugye tudjuk jól hogy ezeknek a mobiltelefonoknak a, a kamerája bekapcsolható a milyen kamera? a, a videó kívülről távolról, a videokamerája is bekapcsolható, meg bekapcsolható a, a, a mikrofonja is bekapcsolható, érted távolról, most azt mondod hogy nem így van, jó már olyan technológia volt a 90-es években hogy a villanyvezetéken keresztül be tudták kapcsolni a a tévédnek a ledén keresztül a kamerát, érted? a 90-es években a tévén keresztül tehát a tévé hiába a led világított akkor lehetett kameraként üzemeltetni úgyhogy nem az antennán keresztül hanem a villanyhálózaton keresztül, na erre varjál gombot, a 90-es években hol vagyunk már ahhoz? Hát a, a technika nem lineálisan fejlődik hanem exponenciálisan tehát ami azt jelenti hogy sokkal gyorsabban fejlődött mondjuk az elmúlt tehát az elmúlt 10 évben mondjuk akkorát fejlődött a technika mint előtte mondjuk 500 éven keresztül érted? akkor miről beszélünk? tehát az emberek azért mert az a technika amit te látsz az lassan fejlődik a látható technika az lassan fejlődik ez nem így van, mondom 10 év alatt akkor a fejlődés történt a technikában mint előtte 500 éven keresztül pedig 10 évvel ezelőtt már azt gondoltad hogy milyen fejlett technika volt persze amit látunk ami a lakossághoz eljut annak egy nagyon picik kis töredéke az a technikai fejlődésnek amit látunk és ez, ez, ez nem mese, hát gondold végig, hát gondold végig, hát a 60-as években fölmentek a holdra és azóta nem fejlődött annyit a technika hogy, hogy ismét fölmenjenek a holdra, na most ugye a 60-as években állítólag egy ilyen komodor akárhány 64-es technikával fővitték az űrhajót, érted? na most ez nem igaz mert nem is voltak a holdban, érted? Hát nem is igaz, tehát nem voltak a holdon, nem voltak, hát persze azt mondja nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy hogy mit hiszel az ember és mit tudnak vele elhitetni és az emberekkel elhitetik azt hogy milyen milyen fontos dolgok, milyen segítő dolgokkal támogatják a lakosságot és akkor rábeszélik hogy az egy támogatás hogy most erre oltasd megkérdeztem valakit aki egészségügyben dolgozott és rendszeresen évente csinálták a védőoltásokat az influenza ellen tudjátok mikor csinálták? szeptember októberbe most mikor csinálják? amikor már bedurrant a járvány, érted? hát a múltkor beszéltem egy másik orvossal azt mondja hogy sose oltottunk akkor amikor járvány volt még akkor se oltottunk ha valaki meg volt kicsit fázva tehát mint ami mondjuk köhécselt nem köhögött csak köhécselt nem oltották be most fűfa virágot oltanak a járvány idején érted? de biztos a kormány szeret minket és azt támogatja hogy minél tovább éljünk stb. stb. hát gondold végig tehát itt, itt amit ha mi jobban megnézed, itt egy dolgot tehetsz hogy vigyázol magadra hogy ne verjenek át és az átverések miatt ne csinálj olyan dolgokat ami, ami az életedet teszi tönkre éppen beszélgettem a minap valakivel aki beszélgetett két professzorról tehát egészségben dolgozó professzorról és tudod mit mondtak? az hogy azok akik beoltották ezekkel a híres neves oltásokkal magukat a Covid-tal kapcsolatban azoknak van tíz évük képzeld el azt mondta de nem mindegyik oltás ilyen mert például a, az orosz nem volt szó, hogy az is ilyen hatású meg a, a, a kínaira sem mondták, hanem ezekre a nyugati oltásokra mondták nem erős. jó szóval a lényeg az hogy és ugye azt is elmondták hogy ez hogy történik mit csinálták, nem csak kasukra ütöttek hanem hogy hogyan alakítja át a DNS-t ezek az oltások, fokozatosan hogyan alakítja át a DNS-ét az illetőnek és annak a hatása az 10 év jó tehát mondom ér érdekes dolgok ezek hogy, hogy de a fantasztikus kormányuk vannak az országoknak érted és, és ez simán engedik ezeket a dolgokat tehát azt látom ugye ezt már mondtam hogy amióta 5G van itt Budapesten mert ugye elsősorban a nagyvárosokba telepítették azóta azt látom hogy a város szélére bejönnek a libák és utána nem tudják merre kell menni ugye ezt már mondtam, nem tudják merre kell menni és elkezdenek mit tudom ő, teljesen rossz irányba repülni jó ha kikeverednek valahogy a az 5G hatása alól akkor utána megtalálják hogy merre kell menni csak itt beérkeznek Budapest fel, és nem tudják merre kell menni de nyugodtan el akarsz hinni dolgokat, nyugodtan hidd dolgokat a, a médiának érted? tehát hidd el hogy minden értünk van, nekem aztán tök mindegy hogy te mit hiszel érted? teljesen mindegy, jó? Tehát én minden olyan dolgot amire azt mondják hogy, hogy az embereknek jó azt mindent kételkedve fogadok, minden hírt ami, amire azt mondják na ez ezt csinálta, érted? hogy ez az ország vagy ez a valakik csinálták azt mind kételkedve fogadok, mindet és utólag mindig kiderült hogy helyes a kételkedésem mert, mert nem az volt az ok nem az volt az ok, de te mondom úgy éled az életedet ahogy akarod nem aztán teljesen mindegy, jó tehát ugye egy olyan világban élünk ahol ahol nagyon rámentek arra ugye van egy törekvés gyakorlatilag már régóta ezt már nem tudom hány forrásból hallottam és és hány helyen van ez feljegyezve, hogy bőven elég lenne ezen a bolygón 500 millió ember? Bőven elég. És akkor még így is meghatározták, hogy az országok hány milliósak legyenek. Érte? Magyarországra azt mondták, hogy bőven elég lenne, hogyha mondjuk 2022-re 7 millióan lennénk. Hát ez nem jött össze. Ugye ezt mondták 5 évvel azelőtt, vagyis ezelőtt. 2017-ben, hogy Magyarországonak 7 milliósnak kell lenni 2022-re és gondold végig hogyha ha nem jön úgy össze a népesség csökkenése ahogy ők szeretnék akkor miket fognak itt csinálni? gondold végig tehát mit tudom én mondjuk valaki elesik csak mondok egy példát, elesik mondjuk pénteken, érted? és eltöri a, tehát törése lesz és akkor megműtik vasárnap este érted? Tehát régen ez úgy volt hogy valakinek mondjuk ilyen törése volt akkor bevitték és azonnal megműtötték, érted? tehát ugye az emberi szervezet úgy működik hogy elindul rögtön ugye az összeforrása a dolgoknak és, és egyszerűen azt látni hogy az egészségügyet teszik tönkre teljes egészében és hát hogy mit tudom én valaki alig bír járni mert úgy elkopott mondjuk a térde, érted? és akkor megműtik mondjuk egy év múlva érted? szóval vagy két év múlva <gül> hihetetlen dolgok vannak és a kormányok azok a lakosságért vannak tehát a magyar egészségügy ugye az világszínvonalú volt még a szocializmusban meg még utána is egy ideig hát most már békafenekén vagyunk de szerintem nem csak nálunk van ez így hanem ugye mindenütt azt akarják hogy legyen egy magánegészségügy és hogy kénytelenek legyenek az emberek magánegészségügyhöz fordulni na most ugye én 2004-ben írtam egy olyan cikket ebben kapcsolatban hogy nem most volt hogy a jövő az lesz hogy elérik majd hogy az emberek az egészségük érdekében magán egészségügyhöz forduljanak és ugye az egészségügyük tehát az egészségük érdekében hitelt vegyenek föl tehát ugye azt írtam akkor hogy megkönnyítik majd a hitelfelvételt de nyilván fedezetnek lenni kell és van egy lakása vagy van egy háza vagy van ez az az, az és az lesz a fedezet ugye ezt a, írtam le annak idején mm. és, és ez azt jelenti hogy, hogy majd ugye fölvesz hitelt azért hogy meggyógyuljon és hát mi van ha nem tudja fizetni a hitelt akkor el lehet tőle venni ugye azt ami a fedezete és efelé megyünk, efelé megyünk, hát most gondoljátok végig mit tudom én van ez a moratórium hogy a hitelt nem kell fizetni, még mindig fennáll ez a moratórium, egyeseknek ugye még mindig egy jó résznek fennáll hogy nem kell fizetni a hitelt közben kamatozik a hitel, nem a hitelt, amit fölvet hitel, érted? tehát ami azt jelenti hogy megszűnik, megszűnik már, mert örökké nem fog fönnállni a moratórium, ha megszűnik a moratórium egy magasabb összeget hogy fog tudni kifizetni? érted? hogy? hogy fogja? erre megy ki a játék tehát ugye Magyarország ebben egy olyan példa hogy a ugye ez úgy volt Magyarországgal kapcsolatban hogy Európában itt volt Magyarországon a legmagasabb egyfőre eső, tulajdoni ingatlan arány tehát ugye máshol nem tulajdonban vannak egy részben a, az ingatlanok, itt Magyarországon ugye a legtöbb ember sajátul úgy tulajdonú ingatlanba akart mindig lakni, a magyaroknak mindig volt saját tulajdonú ingatlanja, ez egy ilyen törekvése volt mindig a magyaroknak és azt úgy akarják megszabadítani, ezt már 2004-ben leírtam a, az embereket, a, ez ott van fenn a weboldalna egyébként, úgy akarják megszabadítani az ingatlanjaiktól, hogy, hogy kéntelenek ugye, elárverezni vagy elveszik tőlük érted? tehát és akkor ugye de milyen remek, remek emberek ülnek a parlamentben milyen remek emberek vannak a hatalomban tehát elég érdekes világot élünk tehát ha valakinek tudom, ez a világ megfelelő nekem aztán tök mindegy legyen megfelelő, hát semmi gond nincs ezzel csak ugye egy baj van ezzel a remek világgal meg azokkal akik úgy próbálnak boldogulni hogy mások kárán hogy nem a 20. században vagyunk hanem a 21. században ami azt jelenti hogy ha leírod a dátumot hogy hol vagyunk most akkor nem azt írod hogy 1900 mennyi, hanem azt írod hogy 2000 mennyi. és tudod az a baj hogy még nagyobb probléma van ezzel hogy a kettes után van egy nulla és ha valaki foglalkozik valamit energiával és foglalkozik szimbólumokkal akkor azt tudja hogy a dátumnak milyen szimbolikus energiája van az adott személyekre tehát a lakosságra és mindenkinek van saját dátuma az a saját születési dátuma és ugye van egy dátum amit leírunk és ez azt jelenti hogy a, az egyes ameddig egyest írtunk ugye honnan írtunk egyest tehát elég régen hát ugye 990 után már egyest írtunk és utána jött az 1000 és utána egészen 1999-ig írtunk egyest és ugye úgy van az ősi tudományban a numerológiában vagy a számmisztikában hogy mindig az első számom meghatározó mindig és az most nem egyes hanem kettes, de mi az egyes? az egyes az, az azt jelenti hogy ego, az egyes az egót jelenti tehát ami azt jelenti hogy, hogy értsük hogy az ego támogatva van az én, én, én magamért a többi le van fütyülve ez támogatva van ez ezer éven keresztül ment ezáltal aki így működött abban az ezer évben az valamilyen szinten tudott boldogulni csak az a baj, hogy jött ennek egy következő fordulata, ugye a kettes, az pedig pont ellentétte az egyesnek. Az pedig épp nem az, hogy én, én, én, hanem mások, mások, mások, mások, mások. És majd mikor sokszor kimondtuk azt, hogy mások, majd akkor jövök én. Oké? Okay? Ott meg az egyesnél pont fordítva volt, ott úgy volt, hogy én, én, én, én, én sokszor, és majd utána mások érted? na most ezt tudod mit jelent? ez azt jelenti hogy aki ezt nem ismeri ezt az elvet az mind akkorát szív a 2000-es években mint a boci ha ugyanúgy akarja élni az életét mint a 20. században ahol 1900-al ugye írtuk a dátumot akkor itt a 20. században ez szívás, ráadásul ugye a nulla a sokszorosára erősíti az előtte lévő számnak az energiáját ami azt jelenti hogy képzeljétek el ugye ott volt egy 1900 ott az egyest nem erősítette egy, egy nulla igaz, ott egy egyest nem erősítette csak mikor ugye hát amikor 1000 volt akkor erősítette az egyest a nulla utána már 1100-nál már nem erősítette a nulla sokszorosára ugye az egyesnek az energiáját és itt a 21. században ugye 2000-rel írjuk a dátumot és képzeljétek el hogy 2010-ig ugye két nulla is, sőt a 2000-ben 3-0 is erősítette a 2000-es energiát. Ugye azt azért erősítette, hogy világos legyen ez a dolog, hogy elinduljon az átállás, átalakulás. Érted? Tehát gondold végig, a 2-es után 3 volt 2000-ben, az 1999 után. Ami azt jelenti, hogy óriási energiára, Ö, emelte a kettesnek az energiáját az a sok nulla ott mögötte azért hogy elinduljon ez a fajta átalakulás de a legtöbb ember füle sem mozgatta evel kapcsolatban mert nem tudta de hát most is még megnézzük ugye a kettes után van egy nulla és a legelső nulla az ami erősíti leginkább a kettesnek az energiáját a második nulla amikor ugye nem még tudom, 2008 volt akkor ugye két nulla volt a második nulla nem erősítő annyira mint az első, a harmadik még, még annyira se erősíti mint a második, de ugye ott van egy nulla ami alapvetően szeresére növeli az energiáját és még akárhogy nézzük ott lesz még 88 éven keresztül vagy mennyi? 78 éven keresztül igen még érted? még ott lesz a 078 éven keresztül és akkor az emberek azt gondolják hogy ez az egósodás ez az én, én, én, minden csak magamért ez a törekvés semmi gond legyen ez a törekvésed és úgy rábaltázol hogy arrukódulsz, érted? semmi gond nincs ezzel ráadásul akkor még egy kicsit ha már itt egy kicsit numerológiába belementünk akkor van két szám illetve a három szám a 7-es, 8 meg a 9-es, mind a három szellemi szám ami azt jelenti hogy vannak az embernek főszámai például olyan hogy a születési napszámod, ez egy főszám akkor főszám volt a gyerekkorodban, a születési hónapszámod, majd időskorodban a főszám lesz a születési évnek, évednek a száma, és ugye főszámunk ugye a személyiségünk száma nevünk, azon belül van egy belső énünk, egy külső énünk, ez, ez mind, mind főszám, és most gondold végig, ha ezekben bármelyikben amit fősoroltam, ez 5 szám, 5, illetve összességében nem 5, hanem azt mondja hogy három, négy, öt, meg kettő az hét szám tehát öt főszám meg még két olyan szám ami nagymértékben befolyásol tehát hét szám ebből a hét számból bármelyikben benne van ugye, mi, mi a, ugye hogy van akkor van az évszám, van a hónapszám, van a napszám, az három, van a személyiséged az a neved, van egy belső éned a nevedből előtt, mielőtt kijönne a neved előtte kiszámoljuk, utána a külső énedet kiszámoljuk, azóta nevedné három főszámod van, és van egy olyan legfontosabb főszámod, ami a születési dátumodból jön ki, a teljes születési dátumból, ez összesen 7 szám, bármelyikben ott van, 7-es, 8-as, 9-es, az azt jelenti, hogy nem hibázhatsz, mert azonnal kapod a problémát. Oké? Okay de úgy ész hogy akarsz, nekem azt nem tönk mindegy, a te életedről van szó, érted? annyi hogy hibázol és utána olyan problémát kapsz hogy beleződősz, érted? mert azok akik szellemi emberek mert akiknek a főszámukban benne van hetes vagy nyolcas vagy kilences az szellemi emberek azok nem hibázhatnak, basszus kulcs, semmi gond nincs, ezek hibáz nyugodtan oké? Okay. tehát hét számból valószínűleg van ott a legtöbb embernek egy hetes meg egy 8-as, egyébként ha meg nem lenne én meg nem szeretnék az ő bőrében lenni mert egy hót olyan emberről van szó akit kizárólag csak az anyag érdekel ha esetleg nem lenne a, ebbe a 7 főszámba sehol egy 7-es, sehol egy nyolcas, vagy sehol egy 9-es, érte? jó tehát attól hogy az ember nem tud valamit, az, ez olyan mint a törvény nem tudása az nem mentesít a cselekmény következményeitől, ugyanez a természeti törvény nem tudása az nem mentesítő körülmény világos ez, nem csak jogi törvények vannak hanem vannak természeti törvények, a természeti törvények ezek sokkal fontosabbak mint a jogi törvények és ha a természeti törvényeket nem ismered rá csesztél. és most finom voltam oké? Okay? tehát nem, mentesítő körülmény és akkor hogy mit csinálsz egyedül itt a nagyvilágban hogyha nem ismered a természeti törvényeket univerzális törvények például én gyűjtöm a természeti törvényeket tanultam tör természeti törvényeket és tanítom a természeti törvényeket sokkal fontosabb mint a jogi törvények a jogi törvények egyébként a legtöbb ember a jogi törvényeket betartja de a természeti törvényeket nem hát most mit tudom én mondjuk, átmész egy piros lámpán, nem tartottál be egy jogszabályt érted? max. pénzbüntetést kapsz de ha mondjuk nem tartasz be egy természeti törvényt akkor lehet hogy egész életedben szenvedni fogsz érted? egy természeti törvény nem betartásából de élheted nyugodtan az életedet, úgy ahogy hogy éled, csak a 21. században nem javasolt oké? tehát nem javasolt tehát magamról egy-két gondolatot, én 97-ben kezdtem el az emberekkel foglalkozni hát az nem most volt, akár hogy nézzük 35 éve, 87-ben bocsánat, nem 97-ben, 87-ben tehát 35 éve, 91-től kezdtem el szervezni embereket, és 91-től van saját csapatom, na nem mosolhat, akárhogy nézzük az is 31 éve, van saját csapatom, akkor vezetni az embereket 93-tól kezdtem el, az is 29 éve tanítani az embereket, 93-tól kezdtem el a szellemiség irányában nyitottságom az 98-ban, előtte is megvolt, csak nem találtam olyan dolgot ami megfogott volna és 98-ban kezdtem el tanulni szellemiséggel kapcsolatos dolgokat tehát mindig érdekelt a szellemiség, mindig mit jelent a szellemiség? gondolkodás azt jelenti, engem a gondolkodás mindig érdekelt érted? tehát sokkal jobban érdekelt a gondolkodás, az emberi gondolkodás mint az anyagi működés tehát az anyagi működés is fontos csak nem annyira volt számomra fontos mint a, a gondolkodás tehát ha megnézed a gondolkodás próbáld megkapni valakinek a gondolkodását, megfogni, látni a gondolkodását, szagolni, tapintani, valamilyen érzékszerveden keresztül érzékelni, nem tudod, a gondolkodás az egy nem kézzel fogható dolog és egy felsőbbrendű dolog, az anyaghoz képest egy sokkal, de sokkal magasabb rendű dolog a gondolkodás, miért nem tudnak az állatok gondolkodni? mert alsóbrendűek itt a Földön van egy lény amely képes arra hogy gondolkodjon ez az ember a többi lény az nem képes rá legalábbis amit az emberek ismernek úgy általánosan tehát ami azt jelenti hogy a felsőbb rendű lények kiváltsága a gondolkodás ha nem tudnánk gondolkodni akkor egyenragóak lennénk mondjuk egy fejlettebb majommal azok sem tudnak gondolkodni bebizonyított tény fogták egy csimpánzt érted és egy kisgyereket és azt mondták neki hogy tudjátok van ez a gömb amin ilyen különböző idomú lukak vannak és csak egyféle idomot lehet egy lukba bedugni és másik idomot nem tudsz abba a lukba bedugni vagy azt az idomot máshova bedugni és a kisgyerek az simán kombinálta, hogy hogy kell belehelyezni a a, hogy hívják ott, érted? a majom nem tudta, nem tudta megcsinálni tehát az azt jelenti hogy gondolkodás hogy kombinálni tud, érted? rá tud jönni dolgokra hogyha nem így akkor így, ha nem úgy akkor úgy, az állatok erre nem képesek és lényeg az hogy hogy engem mindig érdekelt az hogy hogyan működik az ember ebből a szempontból nem az érdekelt hogy hogyan működik a szív vagy hogyan működik a vese az nem érdekelt, érted? az érdekelt hogy maga az ember hogyan működik amikor emberként működik, nem hol mi érted? ez érted? gyerekkoromtól érdekelt ez a téma ezért ugye én nagyon oda voltam mikor már kicsit nagyobb bacska voltam a fantasztikus irodalomért Tehát nagyon oda voltam, ugye az alapítványt és birodalmat is elolvastam és nagyon érdekelt, tehát ez ugye már serül, serdülő volt természetesen szóval lényeg az hogy hogy az hogy mit tud, mire képes a gondolkodásunk ugye és mire képes, mondhatjuk azt hogyha most egyszerűen fogalmazunk az agyunk, számomra mindig fontosabb volt mint hogy tudom én hogyan működik a szív, Hámi nyilván az is fontos hogy a szíve az embernek jól működjön, természetesen nem olyan kérdés hogy elvetendő kérdés de az hogy, hogy az agyunk hogyan működik illetve a gondolkodásunk hogyan működik az talán még fontosabb, miért? mert ugye az a tapasztalásom hogy a gondolkodás az még meghatározza a szervi működéseket is, mivel a Ugye a szervek működésének a központja az azt jelenti, hogy ha leállítod az agy működést, akkor leállnak a szervek. Tehát mindent, minden szervnek a működését az agy koordinálja. Na most az agyhoz kapcsoljuk a gondolkodást. Vagy nem? ugye az átlag ember az, az agyhoz kapcsolja a gondolkodást, semmi gond nincs ezzel ami azt jelenti hogy de egyben az agy teljes egészében meghatározza hogy a szervek hogyan működjenek tehát a szerveink nem maguktól működnek úgy hanem gyakorlatilag mondhatjuk azt hogy az agyunk a parancsnok, világos ez és a Mit tudom, mert az agy azt mondja, hogy jó, most ez a szervezet elkezd, kezdjen el rosszul működni, akkor az a szerv elkezd rosszul működni. érted? ha azt mondja, hogy most már jó kell működnie, akkor az a szerv elkezd jól működnie. Na most ezáltal ugye egy megállapított tény, hogy minden betegség az gondolkodás függő. Ez egy tény de a tudomány is elismeri már legalább 85%-ban hogy a gondolkodás függvénye a betegségek tehát ugye az agy hozza létre a betegséget Érted? azáltal hogy mondjuk az immunrendszer nem tudja megvédeni az illetőt mondjuk egy fertőzéstől csak most mondtam valamit tehát most gondold végig akkor talán nem azzal kellene az embernek többet foglalkozni hogy hogyan működik ez a gondolkodás ha mindent a gondolkodásunk határoz meg hm? tehát mondom logikusan gondold végig tehát az agy koordinálja minden szerve működését az összes az összes érted? nincs olyan porcikád amit ne kontrollálna az agyad de az agynál van ugye az a gondolkodási központunk is. Tehát gondolkodás akkor vajon melyen mértékben határozza meg az agy egyéb tevékenységét? Gondold végig logikusan. Jó? Ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy az ember milyen életet él. Miért? Mert az életed meghatározza a gondolkodásodat hát gondold végig, a gondolkodásod meghatározza a működésedet, a szervezeted működését, de az életed meg meghatározza a gondolkodásodat hoppá hát akkor ne csodálkozz hogy a legtöbb embernek van valami ilyen olyan problémája, nem is betegség, bármi más mert ugye négy területen jöhetnek a problémák, lehet az ember beteg, érheti baleset érheti családi probléma, érheti anyagi probléma, mind érheti és gondold végig hogy az élet körülményeink azok meghatározzák a gondolkodásunkat mindenkinek és én ezt látom ugye amióta emberekkel kezdtem el foglalkozni azóta jóval több mint százezer emberrel foglalkoztam érted? na most és tudom mit látok? pont ezt látom mindenkinél, hogy az életkörülményei meghatározzák a gondolkodását és az életkörülményeid azok csak úgy magától történnek? nem, az életkörülményeidet te választod, nem? te választod azt hogy én most így élek vagy úgy élek vagy amúgy élek, nem? vagy nem? rosszul látom? azt is te választod hol dolgozol, nem? azt is te választottad hogy ki a párod, nem? hol laksz? azt is te választottad, ez mind te választod tehát magyarul az életkörülményeidnek a felelőse azt teljes egészében te vagy vagy rosszul látom? és az életkörülményeid meghatározza a gondolkodásodat oké? tehát ha azt akarod hogy gondolkodást, gondolkodásod megváltozzon akkor nem kéne az életkörülményeidet megváltoztatni de hát ha neked jó úgy ahogy van semmi gondom nincs ezzel, nem akarlak én semmire ráelőszakolni, nehogy és tehát bele vagy rögzülve egy életkörülménybe, bele vagy rögzülve ugye egy gondolkodásmódba, vagy rosszul látom? és akkor ez a berögzült gondolkodásmód simán befogad olyan dolgokat amit másnál is, mert más is hasonló gondolkodásmódban van berögzülve mert hasonló életkörülményeket él érted? és ha más elfogadja a sok hülyeséget ami nem érted van hanem ellened akkor te is elfogadod, hát elfogadod, hát miért ne? miért ne? csak hát az ember szerinted arra született hogy boldogtalankodjon egész életében? arra születtél? na ki van csuk hogy arra születtél volna? de gondold végig még egyszer hogy az életkörülményed ha élet határozza meg a gondolkodásodat, de az életkörülményedet te választod vagy te választottad, és tök mindegy hogy jelen idő vagy múlt idő akkor is te választottad senki nem mondta életedben neked az, hogy kötelező ott laknod, kötelező azon a munkahelyen dolgoznak senki, érted? kötelező azokkal barátokkal barátkozni, senki nem mondta tehát akkor kiválasztotta? senki nem mondta hogy kötelező hogy az legyen a feleséged, érted? régen még voltak ilyenek de manapság nem, érted? vagy az legyen a férjed és akkor ezt meg lehet nézni például hogy a legtöbb embernél tudod hogy működik ez? ha megnézi a mit tudom -e, a férfi? ha megnézi az apja életét nagyapja életét vagy a gyereke életét hasonló választásokon mentek át Érted? ami azt jelenti hogy hasonló dolgot választottak ha csak nem mondta valamelyik hogy én nem választom azt amit az apám és ugyanez a nőknél megnézi a saját édesanyját vagy a saját nagyanyját vagy megnézi a saját lányát és akkor azt mondja hogy hasonlóan választott érted? sok mindenben, ha csak mondom nem mondta azt valamikor én aztán nem fogom azt csinálni mint, mint édesanyám vagy édesapám és a választása hasonló, ami még, még a párja is hasonló, életkörülménye is hasonló akár a munkája is, érted? és akkor nem az ember választ, akkor ki? mindenki saját maga választ, de itt egy olyan világban élünk, ahol nagyon végig kell gondolni ezt a választást. Mert azt látni a világban, hogyha jobban körülnézel, hogy egyre rosszabb és rosszabb állapotban vannak az emberek, és ez egy, ugye egy olyan fajta működése az embernek, hogy mikor rosszabb állapotban van, akkor a másikra is rossz hatással van. Minél rosszabb állapotban van valaki, akkor egy másik emberre, akivel érintkezik, valamilyen formában egy rosszabb és rosszabb hatással van, minél rosszabb és rosszabb állapotban van ő. És akkor ez a normális. Tehát most akkor hűlnek az emberek, akkor neked is el kell hűlni, vagy hogy van ez? Hm? Meghűlnek a barátai, tehát akkor neked is meg kell hűlni. Érted? Miért kellene? Miért? Nem lehet lecserélni a barátokat, hogy mi? Nem lehet elköltözni valahonnan. Hm? Vagy nem lehet új munkahelyre lecserélni a régit? Vagy hogy? Nem lehet változtatni, miért nem? Hm? Ugye ez a gond, hogy egyedül nem megy. De ha vagyunk egy közösségbe, akkor az ember kaphat ilyen téren segítséget. Érted? Tehát ez olyan, mint a falevél. Tudom, úszik a vízen, érted? És sodorja arra a víz, amerre akarja. De amit tudom én, hirtelen a patakba belöntesz egy, egy teherautónyi falevelet, akkor megállítja a víznek a folyását. Érted? nyilván egy ideig csak egyébként ott magában megúszkál a víztetején és a víz az úr, érted? tehát ugye ez lenne a lényege hogyha a jövőt jobban akarja az ember tenni akkor ez egyedül nem megy akkor ez úgy megy hogy együtt segítséggel, ez így megy és ugye nem csak ezért, hanem ugye nekem vannak különleges képességeim, ami én ezt kitöröltem is mégis, itt van, na mindegy hol van? itt van, vannak különb... nem itt van, hova mentem? ide akartam, jó, vannak különleges képességeim nem is egy, ugye akik itt tanulnak tudják, most nem akarom ezeket felsorolni ezeket a képességeket de egyet elmondok belőle, van égi kapcsolatom és rendszeresen jönnek fentről üzenetek jó? és kizárólag olyan ami kérdésre ad választ, oké? Okay? Vagy esetlegesen, mit tudom én, valami olyan dolgot mond, ami ellen az embernek valamit tenni kell. Jó? Tehát ez a kétféle dolog. És ennek alapján kaptam azt is, hogy ezen a bolygón aranykornak kell lennie a 2035-re. Az aranykor azt jelenti, hogy a szeretet béke és boldogságkora. Ugye ez itt le is van írva előtte és ahhoz viszont hogy ezt meg tudja csinálni az ember képessé kell válni az embernek arra hogy az emberekkel együttműködjön, nem az elnyomókkal működjön együtt hanem a szociális emberekkel, nyilván szociális emberekkel akkor lehet együttműködni ha ők is együttműködők. tehát te hiába akarsz együttműködni egy emberrel az nem akar együttműködni veled, nem? logikus, tehát ezáltal ugye azzal tudsz együttműködni aki együttműködik veled, aki szintén akar veled együttműködni és hát ez bizony egy olyan korszak ahol az antiszociális emberek tehát az elnyomók az elnyomók azok, ha nem akarnak együttműködni a szociális emberek ami azt jelenti hogy azok nem kerülhetnek be ebbe a társadalmi formába akik elnyomók meg azok se akik nem tanulják meg hogy ne elnyomóskodjanak ugyanis a fejlődés legnagyobb akadálya az ember tehát az egyéni fejlődés legnagyobb akadálya amikor elnyomást kapsz tehát kapsz egy elnyomást és mintha semmit nem tanultál volna mindent elveszítesz addig míg az elnyomás hatása alatt állsz és ameddig nem érsz ki teljesen az elnyomás hatása alól addig nem vagy képes alkalmazni, használni a tanultakat, sajnos ez így van és ezáltal akik rendszeresen kapnak elnyomást azoknak úgy nevezzük hogy hullámvas utaznak tehát amikor nem kapnak elnyomást akkor használják a tudást tehát akkor megjavul az állapotuk és elkezdik használni a tudást, majd kapnak egy elnyomást puf lezuhannak és addig míg lent vannak nem használják a tudást, majd fölküzdik magukat tehát nem lehet egyszerre fölküzdeni magadat meg tanulni is, jó? ezt jó ha tudod tehát akkor tudsz tanulni mikor már fölküzdötted magadat, érthető ez? tehát fölküzdik magukat utána megint tudnak tanulni majd megjön egy elnyomás, bum, meg lezuhannak és akkor egész életük így zajlik le és akkor így hullámvasutazás, ezt úgy hívják, hullámvasutaznak érzelmileg hullámvasutaznak az életükben, van akinek ez a hullámok nagyobbak, van akinek jó sűrűn működik, érted? attól függ hogy milyen előélete van az illetőnek és akkor az, azt jelenti gondold végig amikor itt lent van akkor ő is hajlamos szociális emberként az elnyomásra tehát hogy elnyomjon más szociális embert érted? mikor itt nem van hát az már egy elnyomás hogy egy rossz állapot, rossz hangulatú, problémás ember elkezd panaszkodni egy másiknak hát az elnyomás hogy csak panaszkodik, hát csak azért panaszkodik hogy kibeszélje magát de ez elnyomás miért? mert a másiknak hangulatát leviszi és minden olyan dolog ami leviszi a hangulatodat azt úgy hívják hogy elnyomás, oké? Okay? hoppá, minden ami leviszi a hangulatodat úgy hívják hogy elnyomás tehát amire van megoldásod az nem tudja levinni a hangulatodat de a megoldás az tudás úgy hívják, érted? tehát hallasz valamit és nem viszi le a hangulatodat mert van megoldásod akkor az jó, azzal semmi gond nincs, de ha nincs megoldásod az egy negatív dolog, biztos hogy leviszi a hangulatodat, világos ez? és ezáltal jön ez a hullámvasutazás utazás, míg lent vagy vagy mikor esel lefele már nem tudod használni a tudást, lent vagy nem tudod használni a tudást, küzdött föl magadat ami lassabb mert az esés az mindig gyorsabb mint a emelkedés, ez nyilvánvaló, tehát felemelni mindent lassabb mint leejteni oké? Okay? az alatt is mi küzdött föl magad ugye nem, a tudás az, az nem tudod használni, érted? tanulni tudsz, csak nem látványos a tanulás, hanem gyakorlatilag eredménytelen inkább úgy mondanám és akkor Na most ezért mondom, hogy gondold végig, hogy a saját életünk, tehát a saját gondolkodásunkat a körülmények határozzák meg Hát a körülményeidet meg te határozod meg és akkor biztos vagy benne hogy azokat a körülményeket kell fenntartani folyamatosan az életed során amit ez idáig fenntartott, tehát van evvel kapcsolatban egy mondás nagyon egyszerű én még ezt a 90-es években hallottam, hogy amilyen most az életed, azt te vitted arra a szintre az életedet. Érted? Tehát amilyen most az életed, arra a szintre te vitted a saját életedet senki másnak nem köszönheted, felnőttként, tehát nem vagy te gyerek, gyerekként ugye a szüleidnek köszönheted felnőttként viszont már magadnak tehát nem, nem mutogathat senkire hogy azért ért, ilyen az életem, mert ő, meg ő, meg ő, minden a te választásod volt, mondom minden minden a te felnőttként, a te sőt, nem csak felnőttként, hát a szüleidet te választottad basszus kulcs. Érted? Mint lélek, tehát mint emberi lélek, te választottad. Tudtad előre, hogy milyen szülőkhez költözöl, <gül> érted? Minden a te választásod, jó lenne rájönni erre A Saját életedet te kormányzod, te vagy a kormányos a saját életednek, nem más Hát ugye az élettel két dolgot lehet csinálni, bármilyen dologgal, bármilyen problémával Vagy megjavítod, vagy kilépsz belőle tehát bármire igaz, bármilyen kisebb nagyobb dologra ugyanez igaz az életre és az életedet is vagy megjavítod vagy kilépsz belőle, <gül> ugyanez érted? tehát párkapcsolatot is vagy megjavítja az ember vagy kilép belőle én ismerek olyanokat akik azt mondták hogy ó oh, mekkora adósságot halmoztam föl nem tudom visszafizetni, tudod mit csinált? kiköltözött Amerikába, érted? szó szerint az adottság alól az hát ez még ugye a 80-as években volt azóta volt itthon háromszor vendégségbe 80 évek, tudom én 87-től már akkor nem ki, érted? Jó, már nem él, ha meghalt, nemrég halt meg tehát az is egy megoldás, gondold végig és ezt biztos sokan csinálták, mert például az én rokoni körömben én ismerek két ilyen embert is akik azért költöztek ki a világ másik felére, mert, mert égett a talpuk alatt a talaj érted? és akkor kikördöztek, sőt hármat is ismerek ilyen nyilván nem ez a megoldás, nem kell fölgyújtani a talpunk alatt a talajt <gül> jó tehát ugye itt ami nagyon fontos hogy most van a kiválasztódás a kiválasztódás azt jelenti hogy most választódnak ki azok az emberek akik be fognak kerülni az aranykorba vagy nem jó? ugyanis 9 év tudás kell ahhoz hogy valaki bekerülhessen az aranykorba tehát 9 évnyi tudás és akkor ki visszaszámolni 35-ből kivonunk 9-et az 26 nem sok van négy év, érted? nemrég még azt mondtuk hogy öt év, már csak négy három év, ja, akkor csak három év, bocsánat, visszairatkozom az iskolába érted? kilenc évnyi tudás tehát gondold végig tudsz-e úgy cselekedni hogy mindig ideálisan, hm? nem, akkor menjünk tovább, tudsz-e úgy működni egymással hogy feltétel nélkül, nélkül, nem egy elnyomóval egy másik emberrel aki nem elnyomó, akiről tudod hogy nem elnyomó tudsz-e vele szemben együttműködik feltétel nélkül, érted? nem a legtöbben bennem, na most onnantól kezdve hogy akar bekerülni az aranykorba valaki mikor ez a két feltétel szükséges hogy bekerüljön valaki tehát az hogy képes legyen az ember feltétel nélküli együttműködésre az tudás, az hogy képes legyen az ember arra hogy hogy mindig helyesen cselekedjen adott helyzetben az tudás és nyilván ha hibázik az ember akkor képes legyen kiavítani a hibát mert hibázhat az ember figyelmetlenségből tehát mindig figyelmetlenségből hibázunk vagy tudatlanságból de hát akkor ugye ha tanul az ember akkor tudatlanságból nem tud hibázni csak figyelmetlenségből és ezáltal figyelmetlen valamilyen helyzetben és akkor hibázik és fogja és helyrehozza, kiavítja hát ehhez képest az emberek többség az nem -e. alul tanult ennyi szóval jó tehát nekünk vannak képzéseink minden szerdán, minden vasárnap mindig ugyanabban az időben, mármint úgy értve hogy minden szerdán ugyanabban az időben 18 óra kezdéssel minden, vasárnap ugyanabban az időben fél öt órás kezdéssel jó és, és ezek a képzésekben van díjmentes rész, ez az első rész mindig díjmentes, a második rész viszont nem díjmentes de a létező legkedvezőbb áron nyújtjuk a képzéseket, hiszen még mindig óránként 330 forint 30 órányi képzésünk van egy hónapban és van 9 évnyi tudás jó? 9 évnyi, keres olyan egyetemet ami 9 éves, nem fogsz találni jó? mert nincs olyan egyetem, sehol a bolygón oké? tehát van 9 évnyi tudás hogy az ember tényleg átmenjen egy olyan változáson ami ahhoz kell hogy a helyzeteidet helyesen kezeld minden körülmények között jó? ha összeadjuk, megszorozzuk itt a dolgokat akkor az első hónapban van egy kis különbség, mert durván két hónapnyi a képzés indulás az 19.700 forint, a második hónaptól viszont 9.800, ráadásul még árgaranciát is kap az, az illető 30 öt hónapra, aki ugye elkezdi, de nyilván ha már drágább lesz a tandíj, akkor nem ennyiért fog elkezdeni az emberek, de az árgarancia az árgarancia, tehát ez azt jelenti, gondold végig, hogy, hogy módszereket az élet működésére, az ember működésére, hol és mennyiért nyújtanak neked rajtunk kívül, módszereket? Hát motiválni, szívesen motiválnak bárhol, nem ennyi pénzért hanem drágábban oké? Okay? de a motiváció azt tudod milyen felmotiválnak? azt tudja hogy felmotiváltak úgy esel vissza, főleg mikor hazaértél oké? Okay? de most gondold végig hol kapsz óránként 330 forintért képzést? sehol valaki nem akar tanulni, semmi gond nincs ezzel semmi gond, úgy az életét ahogy eddig, nekem aztán tök mindegy érted? de azt én tudom hogy át tudom adni a tudást, át is fogom adni a tudást és tudom hogy azok akik jönnek velünk azok bekerülnek az aranykorba többek megnéznek a lukon azt ennyi oké? annak is tudom mi lesz a következménye hogyha valaki nem kerül be az aranykorba jó? csak ezt most nem fogom elmondani Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!